મારી મયગન ગનોના નોન પડમો કોડુ જલનારી આવો હે મારી સરસાના રાઢોળી સકોલ ઓ મામયા કે ભવાનો નોમુ ના સુ લો ભાઈ ખુબ છે લો ભાઈ તારી માં લો મારા વાલા ગાવુબ છે એ તમારું ભાવ કરીને ગાવું હશે ભાઈ આણુ બરાબર કદાચ ગદા કોઈ ના હમણાં ની હશે નાગજી વકીલ बराबर गो हम बराबर विहार मेली नई भाई अरे आठो ना आंगण बराबर भाव कर झूणती है तो, तो, तो बराबर आज कदाच भाई રાઠોડ ને જાઉં ભાઈ અમની પેઢીઓ ની પેઢીઓ જતી રે તો હું થી કોઈ દાળો ખુટવા દઉં મારું હમણાં ની માતા નું એડ છે ભાઈ ઉચ્ચ નથી જ માતા અલગ નિરંજન અલગ નિરંજન